Хмельничанка Вікторія розповідає, щоб не мати ускладнень від зараження ковідом, двічі вакцинувалася. Та каже, що пилася б і бустерною дозою, але не знає, чи допоможе вакцина від штамів ковіду, зокрема омікрону. Вчора міністр Ляшко сказав, що в західних областях є омікрон. Не знаю, що воно таке-то омікрон, я не знаю, чи допоможе вакцинація при омікроні. Омікрон – один із штамів коронавірусу, тож вакцини, якими щеплювалися дотепер, діють і на нього, розповідає Микола Габрикевич, директор обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я. Вакцини, які на сьогоднішній день зареєстровані в нас в Україні, яким проводяться щеплення, від будь-яких штамів вірусів допомагають. Щеплених, привитих людей, хворіє дуже мало. В цілому з червня місяця ми введемо кожен день статистику, хворіє 18% щеплених. В лікувальних закладах, в ковідних відділеннях, щеплені на до півтора відсотка. За його словами, звичайний тест виявляє коронавірус та не визначає його штамів. Дельту ми можемо ідентифікувати, а омікрон ми не можемо ідентифікувати, тому ми направляємо на Київ. Офіційно у нас ще немає підтверджених випадків омікрону, але хочу сказати, що із 31 проб, які ми відправили останній раз в Київ, 14 із них вже були не дельта. Чекаємо результатів і відправляємо нову партію на Київ теж для секвенації, для того, щоб знати, який циркулює штам вірусу в нас. За його словами, наразі в лабораторії щоденно обробляють близько двох тисяч проб, і кількість активних хворих збільшується. У Хмельницькій інфекційній лікарні, розповідає заступниця директора з медичної частини Нінель Марцонь, із 200 ліжок зайняті 92. Із них 72 пацієнти – ковідні. Спочатку, звісно, діагностують, що, яка це хвороба, що то є коронавірусна. Потім проводять додаткові обстеження і вже визначають, який це штам. За її словами, симптоми такі ж, як і в респіраторних захворювань. Біль в суглобах, біль в м'язах, висока температура. Крім того, болі в горлі, кашель залишається, і в деяких є ознаки кишкової інфекції. Нінель Марцонь каже, Панікувати не потрібно, але остерігатися потрібно. Мити руки, потрібно носити маски в людних місцях. Лікарка розповідає, кількість ковідних пацієнтів в інфекційній лікарні останній тиждень збільшується щодоби приблизно на 10 хворих. Тож, за її словами, варто незабаром очікувати чергового спалаху. Директор Хмельницької міської лікарні Валерій Гербузюк говорить: зараз у них стаціонарно лікується 50 пацієнтів. Жодного підтвердженого випадку нам лабораторний центр не надав, що це саме омікрон. COVID, як виявлявся, так і виявляється, лікування таке саме. За його словами, covid відділення лікарні розраховане на 300 пацієнтів, та за потреби, каже, зможуть прийняти й 400. Забезпечені є повністю 100-відсоткове, ми готові приймати пацієнтів. Забезпечена лікарня киснем, каже Валерій Гербузюк. Киснева газифікаційна станція встановлена торік влітку на території міської лікарні, виробляє 3 тонни кисню на добу і цього досі вистачало на 3 доби. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини на суспільному Хмельницький.